السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نظرة سريعة من البحرين للسيارات على اقوى بيك اب شاصات بازرع 2021 بألوان وفئات مختلفة. الفئة الأولى بدون ونش وبأنوار الليدي نهارية وبجنود حديد مقاس 16 انش وإطارات نحيفة. وهذا الشكل الداخلي. وهذا الفئة الثانية باللون الرمادي. وبونش كهربائي وإطارات عريضة وجنوط ألمنيوم مقاس 16 إنش وبنفس المواصفات الداخلية للفئات الأخرى وهذه عدة السيارة وريموت الونش وطفاية حريق وهذا الرفارف باللون الفضي استهلاك البنزين تمشيك 7.7 كيلو باللتر الواحد السيارات متواجدة في البحرين للسيارات موزع معتمد المركز التجاري للسيارات والمحركات بهزرعها والعنوان صنعاء شارع الدائري الشمالي المؤدي الى جسر المذبح شمال جامعه صنعاء الجديده وجميع السيارات جديده وارد بازرعه بضمان ثلاث سنوات او 100,000 كيلو متر من اي خلل مصنعي والسعر وارقام التواصل في وصف الفيديو وفي اول تعليق لا تنسى الاشتراك ودعمنا بلايك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته